Dezvluiri incendiare din sala de judecat, cum a încercat Cristi Borcea să îi pe magistra să le elibereze. Magistrații de la judectoria sectorului 4 au remas în pronuncare miercuri pe cererea de eliberare condiționată din închisoare a fostului financator al clubului Dinamo Cristian Borcea, care execut la penitenciarul va o condamnare de șase ani sub liniere 4 ul un primit în dosarul transferurilor din fotbal. Avocata lui Borcea, Alice Dr. Ghici, a explicat în sala de judecat ce fostul financator al clubului Dinamo îndeplinește îndepline, subliniere de toate condițiile pentru a fi liberat condiționat, a peletit prejudiciul recinut în sarcina lui, subliniere i-a executat o mare parte din pedepsa primit, respectiv patru ani, subliniere i două luni. Alice Dr. Ghici a spus ce burcea a subliniere tigat 385 de zile ca urmare a muncii prestate în penitenciar, a primit recompense sublinierei nu a fost sancționat. Lipsa oricrei sancțiuni în penitenciar înseamnă dorința unui om să se reabiliteze doresc să corelez starea medicală cu setăruinca în munc. Înainte de a fi încarcerat, a suferit o operație gravă. Din momentul în care a fost încarcerat, a muncit permanent. Azi, lucrează în regim deschis fără supraveghere. Nu e corect ca un om care a peletit prejudiciul să fie acuzat ce folose subliniere-te de asta ca un tertip. Este un om corect. Al cincul paci trimi sublinierei în judecat nu au peletit un leu. Privarea de libertate este foarte grea, a mai spus avocata. De cealaltă parte, procurorul de subliniere din caceru cerut respingerea cererii de liberare condiționat de pus de Borcea, susținând ce acesta s-a folosit de împrejur pentru a încuca legea, iar faptele comise sunt extrem de grave. Regret faptele comise. Îmi pare rău pentru familie subliniere mm. i copii, pentru ce i-am expus la sublinierea ceva, a spus Cristian Borcea, potrivit Agerprest. Borcea a mai făcut o încercare de a ieși sub mai devreme din închisoare, însă în octombrie 2017 tribunalul Ilfov a respins cererea de eliberare condiționată. În martie 2014, Cristian Borcea a fost condamnat la 6 ani sub liniere I4 luni închisoare în dosarul transferurilor, al de alci sub liniere apte reprezentanții ai fotbalului românesc. Potrivit DNA. Faptele se vor de de cei opt oameni din fotbal au provocat un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului, sublinierei de peste 10 milioane de dolari în dauna a patru cluburi de fotbal, o parte dintre banii obținuți din transferuri fiind sepelați prin intermediul unor firme offshore.